Doamne, dă că te un Și putere să-l dub eu Cuaime, eu să văd mai bine Cine atunci lângă mine Doamne, dă-mi lacrimi pui Și Să ne nimeni, să nu mă plec. Doamne, dă singură date, Și avem și bani palate pentru un timp puțin de probă Să văd cine mă aprobă Chiar despre o vorbă grea cine atunci de partea mea atunci, în simul banul, se prieten tot dușmanul. Doamne, dă cești ce știi mai bine, și-ai te rog, grijă de mine, și de cei din jurul meu, chiar de nu mă la greu. Și, dăm, doamne, înțelepte jude, să mă cred numai în mine. Ca acolo, doamne, toți. Ai sufletului corp. Doamne, Cruel in the la